Щиро вітаю вас у новому відео, де ми обговоримо майбутні івенти. А саме, коли вони стартують і як отримати усі нагороди безкоштовно. Сідайте зручніше і готуйтеся можливо робити скріншоти. Ну, а ми переходимо до івенту з головною нагородою у вигляді Супер -хелкату. Даний івент матиме назву Бліц Карнавал та почнеться 20 лютого і триватиме 5 днів. По суті, вам все, що потрібно, так це перемагати у боях. Кожного дня вам дають білети, які дозволяють утримувати більше масок, які у свою чергу, знадобляться нам в івенті для закриття етапів з нагородами. До речі, серед нагород будуть різного виду бустери, окрім бустери на золото, 10 сертифікатів на x 5 досвіду і, само собою, Супер -хелкет. Щоб не вдаватися в математичні розрахунки, перемогти вам треба буде приблизно 50 боїв. Припустимо, ви отримали цю преміум ПТСАУ і зіграли один бій. Після цього вам прийде перший наказ, де треба перемогти всього лише один бій, і після цього ви отримаєте ще один квест. Вже там вам треба знищити 30 одиниць ворожої техніки на танках з 4 по 10 рівень у звичайних боях. В нагороду ви отримаєте наступний наказ і анімований камуфляж. У цьому наказі ви мусите перемогти 30 звичайних боїв. За це ви отримаєте той самий фонд профілю з суперхелкатом і ще один наказ. Однак, не переживайте, він буде останній, де буде змога забрати анімований аватар, присвячений івенту. І за це вам доведеться постраждати на танках з 4 по 10 рівень, намагаючись отримати 6 перших ступенів в класності або майстер. Усі квести, окрім першого, триватимуть 2 дні, а той в свою чергу 5 днів і 20 годин. Наступний івент під назвою рейтинговий спринт. На жаль, невідомо, коли він буде проходити, однак ми знаємо, як можна отримати усі нагороди звідти. Спершу вам треба буде зіграти. 10 боїв у рейтингу, щоб відкалібруватися. Далі, дивлячись на лігу, в яку ви потрапили після калібрування, треба визначити, скільки придеться грати у цьому чудовому режимі. Як я попереджав в одному із попередніх відео, просто собі, неважливо програни чи ні, ми будемо отримувати фіксовану кількість валюти, а за перемогу будемо отримувати більше. Очевидно, було не все так просто, бо кількість валюти, яку будемо отримувати за бої, змінюється в залежності від вашої ліги. Так, наприклад, в золотій лізі за бій ми отримуємо 16 валют. За перемогу додатково плюс 5. За платинову лігу 17 забій, а за перемогу плюс 8. За діамантову, тобто останню, 18 забій, а за перемогу, якщо логічно подумати, плюс 11. Однак можу помилятися. Серед нагород нас чекатимуть кредити, новий камуфляж, обвіз, який змінюватиметься у зв'язку з вашою лігою, і рейтинговий контейнер, який можна отримати 5 разів, зміст якого ви бачите на екранах. Також на стримі Анна Тортик розповіла, що треба очікувати івент та шеридани ракетного, проте не уточнили, як його можна буде отримати. Проте я думаю, що це буде схожий івент, як був раніше. Тобто просто треба перемагати у боях приблизно 100 перемог. Ну а на цьому, на жаль, все. Відео вийшло коротким. Проте, на мою думку, досить інформаційним. Якщо теж так думаєте, напишіть про це у коментарях. Буду радий почитати ваші повідомлення не тільки на цю тему, пишіть про що завгодно. Ну а на цьому я прощаюся. Побачимось у наступному відео. Слава Україні!